Om du använder webbläsaren Chrome så finns det en tillgänglighetsinställning som gör att du kan få alla filmer som är inspelade på engelska automattextade. Den är fortfarande i utvecklingsläge och därför är den ganska undan gömd, men jag ska visa var du hittar den. Det första du ska göra är att gå upp till de tre små prickarna och välja att du vill till inställningar. Och när du kommer in i inställningar så klickar du på Om Chrome. Och det är för att du ska kontrollera så att din Chrome är uppdaterad. Det snurrar en liten stund här och sen står det antingen att det behövs en uppdatering eller att det redan är uppdaterat. Sen går du upp till adressraden. Och här står det nu Chrome, colon, snedsträck, snedsträck settings. Och där tar du och raderar det som kommer efter snedstrecken Och så skriver du... Flags och trycker enter. Och då kommer du in på alla de funktioner som håller på att utvecklas för Chrome. Här allra högst upp söker du efter live. Och då kommer du att hitta live caption och det är den funktionen du är ute efter. Istället för att det ska stå default så ändrar du till enabled, alltså påslagen. Och sen behöver Chrome startas om, så då klickar du på knappen Relaunch för att starta om Chrome. Och nu ska du kunna gå till den filmen du vill ha texter och spela den. All right. Hello folks. My name is Thomas Bury, And I have a couple lectures I'm going to share with you today. And the first one is... Och då kommer alltså Chrome själv att känna av att det är en film på engelska och därmed autotexta den. Den här lite komplicerade vägen med att gå via inställningar och flags den behöver du bara göra en gång. När det väl är aktiverat i din webbläsare Chrome så kommer du att få en liten symbol här uppe när Chrome känner av att det finns en film på sidan. Och här uppe så kan du välja av eller på förtextning av den sidan du befinner dig på.